kalitatezko hizkuntza. Mundu hau guztionetxea da, elkarrekin eraiki dugu. Baina oraindik pobrezia, genero ezberdintasuna eta arrazakeria, bezalako arazoak gure gizartean saluta jarraitzen dute. Gainera planetaren baliabideak agortzen ari dira gisakiaren erruz. Guztioni aurre iteko 2015ean nazio batuen erakundeak Garapenera iraunkorrerako 2030 agenda sortu zuen. Urte horretarako herrialde guztietan pobrezia gainditzeko, eldaketa klimatikoari aurregiteko, kalitatezko hezkuntza eta hamako multibertintasuna lortzeko eta beste hainbat lorpen burutzeko alburuarekin. Hezkuntza garapen iraunkorrerako hainbat helburu lortzeko gakoa da eta kontuan izan behar da gaur egun iraltza bat bizitzen ari garela. Boligrafo eta liburuetatik mundu digitalera igaroz. Interneti esker edonork du bere jakinmina azetzeko Adine informazio eskura. Gainera, azken urtean, COVID-emeratziakurea gunerokotasunean leku hartu duela ere kontuen izan behar da. Herrialde guztetako eskolak iztera behartu saldi baterako. Munduko ikasleen, euneko laro baino gaiagori eragendia ealdaketa. Egoera honek eskolak etxetatik jarretzera behartu ditu ikasleak. Honetarako ordenagailu naiz nahiz beste tresnak erabiltzeko beharra sortuz. Internet esesik beste hainbat teknologia aurrerapenek penek eskuntzari ekarpenak egin dizkiote. Ala nola, Software ezigariek eta simulazioek, eta nork daki, agian datozen urteetan, errealitate, virtualari eta ere esker liburuetan aurki, ditzazkegun munduak norbere larruan bizitzeko aukera izango dugu. Eskuntza garapen hauen guztien atzean, egun daka informatikarien lango gora dago. Mundu garaikidean, teknologia hauen garantzia gero eta, handiago da, gizartaren garapenerako oraindik ere, hainbat eta hainbat urteetan beharrezko izango ditugu, programatzaileak xare sistema teknikaria. Hardware Ingeniariak eta beste hainbat. Gure planetaren egoera huetzeko beharrezkoak ditugu informatika hona Eta zuk ez duzu honen parte izan nahi.